Підтримати українських військовополонених. У Хмельницькому відбулася безстрокова мовчазна акція. Шість місяців в окупації, з них чотири дні в полоні. Історія чоловіка, котрий зміг дістатися Хмельниччини з Херсону, що розповідає про життя в окупованій частині України. Заборонене будівництво на території пам'ятки національного значення. То і що будує на могилі засновника хасидизму.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 Ця акція дійсно буде безстрокова до тих пір, до поки останній герой не повернеться додому. Ми не плануємо зупинятися, тому що це дійсно найменше, що ми можемо зробити, за для того, щоб військові, які знаходяться в полоні, відчували нашу підтримку. Вони це відчувають. І за для того, щоб нагадати суспільству, що до цих пір наші військовополонені перебувають без зв'язку в жахливих умовах, щоб привернути до цього увагу. Ми будемо продовжувати це робити. Ярослава Антушевська, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Станом на 9 вересня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 51 тисяча 900 російських військових. Противник втратив 2122 танки та 4575 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1237 артилерійські системи, 306 реактивних систем залпового вогню та 159 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 239 літаків, 880 28 безпілотних літальних апаратів, 211 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн – 3399 одиниць. Спеціальної техніки – 114 одиниць. За 198 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів, збито 214 крилатих ракет. Я до одного підходив там, до танка, питав хлопців, ну, чого ви сюди приїхали, що? Одні мені казали, бендер. Я кажу, ви бачите тут, хто такі бендери? Я, говорю, я тут вже п'ятий десяток живу, покажіть, щоб я знав це.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 У них є така питка: дзвонок, дзвон нашому зеленському. Це вони на палови органи прив'язують плюс ну провод, а вже остально до тіла тобі. Звинувачень каже Вадим Павловський, йому не висували, тільки допитували. Почому ти здесь, за кого ти здесь, або як ти відноситься до Гітлера?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 Царство Небесне, я так скажу, моєму другу. Ну, у нього тіло, от, лицо було чорного цвіту, як одновніші штани. За словами Вадима Павловського, окупанти примушують віддавати дітей у їхні школи. Сказали ще батькам, якщо не будете давати дітей в школу, наші русські школи, вони перший раз там пишуть письмо, коротко, раз пишуть письмо і дітей забирають в інтернат.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 по периметру усипальниці на могилі засновника хасадизму Баал Шамтова, будівельне арештування та швелера. Після виявлення проведення будівельних робіт звернулися до обласного департаменту культури, каже Меджибірський селищний голова Олександр Ткач. Ми підняли відповідні документи. Дійсно, є паспорт на об'єкт культурної спадщини. Згідно з даних паспорту, збудовано, збудовано усипальня в 1988 році від 19.09.1990 року даний об'єкт взято на державний облік та визначено категорію пам'ятки. Єврейський некрополь у містечку Меджибиш є пам'яткою історії національного значення, розповідає заступниця начальника обласного управління культури Валентина Лукашук. Некрополь – це є таким місцем, де заборонено проводити такі роботи. В першу чергу, це без погодження Міністерства культури, а в другу чергу, без виготовлення науково-проектної документації. Тобто всі дії, які робляться на території кладовища, вони повинні бути узгодженими. І в першу чергу узгоджені це із селищною радою. А, на жаль, на цей проект відсутній і відсутній, звичайно, і дозвіл Міністерства культури. Як розповів прокурор Летичівської окружної прокуратури Юрій Продан, було порушено кримінальне провадження. Те, умислене законне знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини. За частиною 2 статті 298 Кримінального кодексу України, в ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих процесуальних дій, в тому числі оглянуто саму пам'ятку історії, в ході якого було встановлено наявність проведення певних робіт. На момент огляду було встановлено, що дійсно там поставлені ліса і, якщо я не помиляюся, зварені швелі раболи. На час досудового розслідування на пам'ятку історії національного значення наклали арешт, каже Юрій Протин. Щоб не проводилися жодні роботи, і наразі під, і, вирішується питання щодо проведення історико-археологічної експертизи на факт встановлення саме пошкодження чи, можливо, якихось змін в пам'ятці історії. Наразі призначена будівельна технічна експертиза, вона перебуває на виконанні. За словами Юрія Продана будова на території Єврейського некрополя у приватній власності. У 2006 році виконавчим комітетом Межриворської селищної ради було передано у власність саме нежитлове приміщення. Литинською окружною прокуратурою вивчається питання щодо законності передання у власність даного об'єкта. На одному з сайтів журналісти Суспільного відшукали план майбутньої забудови. Саме так, на думку проєктантів, мала б виглядати усипальниця засновника хасидизму Балшептова після добудови. Знімальну групу Суспільного на території єврейського некрополю не пропустили. Охоронець сказав. Управляючий дав наказ журналістів не пускати. Від коментарів представник релігійної громади відмовився. Є органи, дізнання, де собі з ким я говорю? Я не знаю, з ким я говорю. Правда, за словами Меджибіського селищного голови Олександра Ткача, єврейський цвинтр загальної площею 1,2 гектари у комунальній власності громади. Усипальниця площею 3,7 соток у приватній власності. Михайло Жила, Іван Мовчан, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. П'ятиповерховий будинок, де зможуть проживати вимушені переселенці, за кошти з міжнародних грантових програм хочуть збудувати в Деражні. Як розповів Суспільному головний архітектор громади Максим Юзва, будинок збудують на території колишнього цукрового заводу в Деражні, де раніше вже був закладений фундамент під житловий будинок. Концепцію передбачає зведення п'ятиповерхового Батоквартирного житлового будинку з плановою кількістю квартир в межах 40 одиниць, з перспективою заселення сімей з 3-4 чоловік. Десь на такі площі ми виходимо. Прилегла територія, значить. Буде містити, прилегла територія будинку буде містити паркінг, зону відпочинку та територію озеленення. Все згідно сучасних норм будівництва. Сам же ж будинок, згідно нововведень у державних будівельних нормах, має бути забезпечений укриттям, тобто сховища, які сьогодні є актуальними, засобами для маломобільних груп населення. Наразі місцева влада спільно з благодійним фондом житло для ВПО на конкурсній основі визначила компанію, яка займатиметься зведенням будинку. Розповідає міський голова Диражні Андрій Ковпак. Ми зараз подали на міжнародні такі, скажете, міжнародні грантові програми на отримання коштів для реалізації. Місцевого бюджету ми взагалі, ну, за наші кошти виготовлена документація на землю. На наші кошти розроблені са саміці, якби оплачені геології, геодезія по даному об'єкту.